міського голови дорівнював, був однаковим розміром доплат працівників ради, а розмір премії навпаки був меншим. Відружено премії заступників міського голови та деяких керівників структурних підрозділів. Суддя постановила закритий відносно надало Сергія Віталійовича впровадження у справі про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 і 2 статті 172 спочку 7 КУПЕК у зв'язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень. За словами Ірини Марциновської, згідно із законодавством, НАЗК мало би складати протокол про адміністративне правопорушення в присутності Сергія Надала, а не надсилати копії поштою. НАЗК порушено вимогу статті 256 КУПАП. Так, протокол складений особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, що, у свою чергу, вплинув на можливість надала надати свої пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, ознайомитися зі своїми правами, передбаченими статтею 268 КУПА. Суд враховує доводи прокурора, що конституційні права надала були забезпечені під час розгляду даної справи. Однак вважає, що такі обставини неспростовують значення вищих невідповідності від протоколу про адміністративне правопорушення та процедури його складення вимогам закону. Так само суду не надані докази, що такий протокол взагалі був вручений надало. Оскільки з наявної наявної відкритому доступу на сайті «Укрпошти» бачається, що поштове відправлення, яким протоколом ціла всі надало, адресату не вручили. Прокурорка Тетяна Дедюх розповіла, що це рішення суду не передбачає оскарження. Права на оскарження немає. Це не є випадки передбачені частиною 5 статті 7 кодексу про адміністративні правопорушення.